عبد السلام محمد نومس لهوطان بفعال طيبه والطفار والبسالة مكدامه مع الرب ولا الطيب ما خان يا حي راسن كلنا موسي شالة يا هاجسي هاليوم جاهز يا حي راس كلنا موسي شهر